She wanna, she wanna, she wanna take me out. Yeah, flesh girl. Oh, oh, oh. Or did it under the mistletoe? Ah, so we know we're in. Shalom, אמרת לי אחרת, את לא רוצה ולכת לי לפני, אמרת חתונה משכת את הזמן כי היה לך טוב לי, שיטו, והנשימות, לנשמה שלי, ללב את מבינה שזה כואב וממשיך קיבלתי בטינדר התאמה ושמת לי שלום, מחזיר מה נשמע ואיך שוב נופל מהמיטה בלילה חושב עלייך ולא איתה יצאה תמך, התוכנה טעתה יפה אבל בפנים טוב אבל לא מבינה לא מרגישה שאני לא איתה מקבל מכות בלב בהפסקה חושב עלייך שאני נמצא איתה אישיות לא קונים אלא בונים שנים ראיתי פנים כשדיברו מאחוריה גבשינו פרצופים יא yeah, יא yeah. בחורות של החברה זנות מדבר מלוכלך אבל המילים בולטות יא יא יא יא מחקתי את התוכנה ביטוק הייתה התראה אמרתי על הזין שתחפש אותי כאן מי רוצה להיות אמיתית עם עצמה אז מענה לי את הביצה מה שאת חשבת עליי לפני שנייה יא yeah. מענה עשי עד חשפטלוי ליפ נשניה יאהה הלס אין שליגה הלס אין שליגה הלס אין